Forskning inden for sygeplejevidenskab er relativt nyt. Derfor er det jo også enormt spændende at være med til at evidensbasere sygepleje. Jeg valgte at tage kandidaten, fordi jeg er vidensbegærlig. Vi lever en for i verden, og vi er også nødt til at udvikle os for at kunne følge med. Jeg synes, det er så privilegeret at få lov til at studere, og det er så inspirerende, og man får lyst til at bruge det hele af, både i ledelse og man får lyst til at forske, og hver gang man har et nyt emne, så, så inspirerer det en til, at den vej kunne man også gå. Jeg drømmer om, at kom ud måske at arbejde i en forskningsenhed hvor jeg samtidig kan have øh, nogle timer øh, ude hos patienterne så det at man hele tiden har en finger på pulsen i forhold til hvad sker der og så samtidig kunne være med til at udvikle praksis. Vi skal til at gøre tingene ud fra videnskab og det er en udvikling der er i gang og der er masser af arbejde der skal laves nu.